الفرحة وزاد النور نور أم رامي استسر رسم الحضور رحبت في ليلة فرح وسرور يا هلا لا يمسها لا بحلا يا هلا يمسها لا بحلا اليا في فرح رامي فرحتنا تزيد يا بنات العام هذا